سوف أعطيكم بعض التحميل ونرى آخر تحديث تحديث تحديث في المواصم نفتح على بركة الله سأقوم بالتكملة التحديث واعود اليكم لن ندخل الى فيديو التي تقوم في كوناني نرى هذه الشديدة نحذف لا أقع في كوبيرايس صار حكرا فيك جميل جدا نرى تطور اللاعبين بعد ما كانوا اربعة نجوم ان اصبحو خمسة نقابل واحد منهم العديد كما ترى تطور اغلبية اللاعبين التي كانوا في السيزون السابقة قل شيء is the أعلن رائد أن أصبح الأول وبنزيمة الثاني، وليمان لاسكي والجيش بين مجارجها محمد صلاح إلى مركز السيس، كامب كين إلى مركز السبي وني إلى مركز جيم، مايمار إلى مركز السيس. محمد صاح كان هو المركز أول في الحديد السابق يعلمني بعد هو أنه من حتى الـ في الإنجليزي هو في, في, في, في, في, في, في, في كل ولكن من العالم هو مبابي you you إلى هنا انتهى هذا الفيديو. رأينا في جميع الاشياء التي كان في هذا الحديث. إلى اللقاء <تصفيق> إلى الفيديو قادم إن شاء الله.